ناخداگاه به نظر اون یه ارتباطی بین این باید باشه و خب هر چند که توی دوران یعنی بخش عمده ای از دوران زندگی ویلسون هنوز اون موج دومه نظریه پیچی سیس سیستما که ده به بعد شروع میشه هنوز تدوین نشد یعنی موقع که مثلا کتاب سوسیو داره مینویسه هنوز درواقع وارد اون فاز دومه نشدی هرچند یه اشاره‌های خیلی به اصطلاح زمینی بهش میشه توی اون کتاب اما خب اون موقع هنوز تدوید نشده نظریه که بخواد بهش ارجاع جدی داده بشه و در واقع با یه نظام واژگان موازی همون مفاهیم رو صورت‌بندی می‌کنه ویستون و همونطور که گفتی معتقد به اینم نبوده که شاخه‌های علوم انسانی و طبیعی اصلا دیگه تفکیکی دارن که خب ندارن اصلا این تفکیک عجیبیه که دوران مدرن شده و بنابراین به راحتی حرکت میکرد این کلید واژه ها رو مثلا کلمه ارگانیسم رو توی حوزه‌ای که مربوط به جامعه شناسی بشو به کار میبرد توی حوزه‌ای مربوط به کاملا مثلا حشره شناسی موشگان به کار میبرد و سوسی بیولوژی رو تو این بافت میویسه در ادامه اون موج نظریه سیستمهای عمومی منش خیلی گذاره خیلی آدم حسابی بوده ببین جالبه چیز خیلی اینجوری نبودن یعنی مثلا دو, دو نفر از قولای دیگری قرن بیستم که رقیب ویلسونن برای اینکه مثلا بگی بزرگترین شخصیت فکری قرن بیستم کیه یکیش ویلسونه یه نامزده مهم یکیش ویتگنشتاینه و یکی دیگش پوپره اینا آدمایان یعنی که معمولا اسم برن ازشون پوپر یه آدم اصلا مریضی بوده یعنی از اینها بوده که اذیت می‌کرده شاگرداشو میچزونده دانشجوها شو خیلی اصلا آدم ناجور بله اخلاقی ارتباطش با آدم های آدم خیلی ناجوری بوده. ویتگینشتن عمد نداشته مرض عمدی نداشته ولی مرض غیر عمد داشت. ویتگینشتن بسیار بداخلی نمیدونی یا نه شاگردهای ویتگینشتن خیلیشون خودکشی میکنن I hate to put any sort of argument from authority, and goodness knows um, Ed Wilson himself is one of the greatest authorities in the world. But it is the case that when the paper by Novak, Taunita and Wilson came out, there was a reply to it by no fewer than 140 leading evolutionary biologists. I wasn't one of them, actually, but the 140 biologists who roundly condemned it. Now. I don't like arguing from authority, but nevertheless it would be a shame if people ran away with the idea that because Ed Wilson is a great biologist, somehow um, his authority carries weight here. This is one place where actually his authority doesn't carry weight because it is, if we're going to argue from authority at all, it is massively outvoted by almost the entire rest of the field of evolutionary biologists. I know you've had quite a big... history with Richard Dawkins and a different view of the natural selection process. Where are we on that now, in your view? Uh, there is no dispute between me and Richard Dawkins, and never has been, because uh, he's a journalist. Uh, and journalists are uh, people who report what the scientists have found. Uh, and the arguments I've had uh, have actually been with scientists. Doing research, and just to be beyond any shadow of doubt, that whole notion of the selfish gene—yes—you think that is now a, a rather antiquated vision of or version of, of of natural selection? I've abandoned it, and I think uh, most serious scientists working on it have abandoned it. Uh, some defenders may be out there, but they've been relatively, almost totally silent since our major papers come out. بحث درباره جورنالیست شد یک ماجره چند یعنی یک مصاحبه ای میکنم دو سال 2016 ویلسون داشت ازش درباره کشمکشش با ریچارد داکینز پرسیدن و یک جوری خیلی جواب برای یه جواب خیلی نظرم عجیفی بود که گفت که من اصلا هیچ بحثی باش ندارم چون که اون یه ژورنالیست کارش اینی که فقط داده هایی که دانشمند تولید میکنن رو به عموم مردم خبر بده ولی خیلی به صلاح قابل بحث نیست. یه تعنیه هم به صلاح خود داکیلز روزی که ویلسون به صلاح فوت کرد یه توییت زد که خیلی به صلاح ازش به بزرگی یاد کرده بود. تو پرانتز نوشته بود. ولی یه اشکال کوچیک داشت ایده چیز. انتخاب خیشاورد این سلیکشن. و خب این ماجرات اگه بشه یکم دورش صحبت کنیم فکر کنم ماجرای جالبی باشه. آره ببین حالا دیگه نقطه حساسی انگوش گذاری چون منم رو خیلی دوست دارم من ویلسون یعنی داکنز هم خیلی براشه. <تصفيق> و و کاری که داکنز هم کرد توی عمومی کردن ال ببین داکنز دو تا آدم در واقع دو تا شخصیت داره. یکی دانشمند، یکی یک جهادگر صلیبی، جهادگر ضد صلیبیه در واقع. یک جهادگر دینی بر ضد دینه. اون گرایش دین زانش که خب یه جایی تونده یه جایی توینامیزه یه جایی خب حالا انقدرم خاطر نیست یعنی اگه آدمو میخوان مثلا با ایده های خوش باشن خب باشن یعنی بالاخره اینم تکامل پیدا کرده دیگه ولی یه جایی به خاطر همین موضعی که داره خب غیر علمی حرفش یعنی حالا الان باید بحثش نشیم ولی ما تو عصب شناسی میدونیم که جایی در مغز که شما تحریک کنی، طرف احساس روحانی بهش دست میده احساس میکنه مثلا یه دفعه با جهان یه دفعه وسعت کرده نور بهش باریده احساس اینطوری میکنه ادراک دینی مبانی عصب شناسانه داره و و تکامل پیدا کرده یعنی یه کاری می‌کرده توی مسیر تکامل و خب مثلا ویلس، چیز داکینز مونتره ایناست و میگه نه هیچ نوع کار کردی نداره کلا کجروی تکاملیه خب اینجوری نیست یه کار کردی داشته کارکردهایش الان تا یه حدودی تحلیل کنیم که جوام انسانی یه بر مبنای این یک گرانیگاه تولید معنی بوده جدای این که حالا اون تجربه که طرف میکرد چقدر حقیقت بیرونی داره نداره اصلا اکثر موارد ولی کارکرد داشته حالا مثلا شما ممکنه بگی همین الان من دارم تو رو میبینم چقدر حقیقت بیرونیه اون پوری که دارم میبینم اون شکلیه خب خیلی نیست یعنی تو در عباد ابر ریسمانی نگاه کنی مثلا یازه بود داری من دارم مثلا سه بودش رو میبینم بعد دو بودی هم الان داریم میبینیم خیلی خوبه و میشناسمت ما برای بقا تکامل پیدا کردیم دیگه شناخت کارش بقا کینز یه خد اینجا یه لغیی داره که حالا جای بحث داره بعدا نه خواستی بحث میکنیم روش اینجا من معتقدم تو توزه علم توزه علمم حالا یه نردای بهش هست مثلا تحویلگرا در مورد صفت به جنوم خیلی اسر... خیلی کو... اتمیستیه نگاهش درباره اینکه انتخاب طبیعی چهجوری عمل میکنه و در واقع شما اگر تو نگرش های تکاملی یه نگاه حداقلگر در نظر بگیرید که میخواد کل فراینده انتخاب طبیعی و تکامل رو روی خشت خیلی بنیادی ریز مولکولی سوار کنه داکینز اونجا قرار میگیره. از اون طرف اونایی که معتقدن که نه شبکه مهمه، انتخاب طبیعی روی جمع عمل میکنه توی یه چارچوب عمومی عمل میکنه کل تکامل پیدا میکنه ویلسون اونجا قرار میگیره دعوای این دوتا یه دعوای علمیه راستشو بخوای. یعنی همونطور که گفتید ویلسون خیلی با یه جایی با تحقیر یاد میکنه از داکنز و به نظر من شایسته داکنز نیست یعنی به نظرم اینا وارد دعوا شدن دلیلش هم اینه که دعواشون جدیه یعنی من فکر کنم ویلسون اونجا متوجهه که این حریفش داره یه چیزایی میگه که جدیه و دعوا دارن دو تاشون هم می عصبانی دیگه تو دعوای این دو تا البته داکینز به نظر من بیشتر اولا حرف زده یعنی خیلی بیشتر نخت کرده ویلسون رو و این شاید مایه آزردگی شده خب داکینز هم مثل شاگرد ویرسونه یعنی حتی عرشدیت داره ویرسون بهش ویرسون خیلی کم حرف زده اتفاقاً در این منطقه نادیده گرفته اون جایی که اشاره کرده به خصوص اسم داکینز نمیاره مثلاً به ایده سلفیش جین خیلی اشاره کرده به ایده این کتاب Extended Phenotype خیلی اشاره کردن کتاب داکینز. خیلی اشاره کنم معمولا اسم داکینز هم خیلی نمیاره فکر می کنم یه خورده نامنصفانه است این برخوردشه که معدود جاییه که منصفانه برخورد میکنه این اونجاییه که اتفاقا به نظرم دعوای علمی هست یعنی این دوتا اتفاقا در مورد یه موضوع جدی دارن با همدگه دیگه درگیری دارن دارن بحث میکنن راستشو رو بخوای من فکر میکنم راه حل این مشکلی که این دوتا تا درگیرن نظریه سیستم های است حالا این وسط ما خربوز خودمونم بفروشیم. یعنی دعوایی که اینا دارن سر یک مفهومی است که به نظرم تو کاراشون خوب تبیین نشده. داکینز استفاده کرده ازش ولی تبیینش نکرده، ویلسون تبیینش کرده خیلی ولی استفاده نمیکنه ازش. اون مفهوم مفهوم سیستم مرتبه هایرارکیه. که اتفاقا ویلسون از های مهمیه که مفهوم وارده. در واقع زبان علمی جدید کرد سلسله مراتب منطبق علاوه سیستمی ما الان میتونیم تحلیلای خوب روش بدیم و میتونیم نشون بدیم که کجا کل تو چه ای اون کل ظهور پیدا میکنه و اثر داره و کجا اون جز اثر داره و اینا چه جوری با هم دیگه بس میشن و این یه بحث خیلی خیلی کلیدی و مهم است و راستش رو به نظر من دو تای یا یه مقدار قفلت کردن عزیزم به یه لایه‌ای از سلسله مراتب و خب طرف مقابل اون وقت هر کدوم متهم میکنن که تو فلان لایه رو نمیبینی تا یا حدودی هم دارن درست میگن خودشون هم اون وقت رو اون لایه دیگری رو نمیبینن و این کشمکش این دوتا خلاصهش این بخواییم رو بگیم سر این ماجرا بوده این ماجرا ولی میخوام بگم, بگم که با اینکه این دوتا دوتا اولن توی حوزه زید و علم در نبیستوم این مشکل قابل حله یعنی این یه مثلا مساله لاینحلی در علم جدید نیست الان خیلی های عالی انجام میشه با استفاده از این ایده سلسله مراتب بودن و میشه واقعا آشتی داد این دو سر طیف رو I'm going to make a bold assertion which I have made in a number of scientific circles, including most recently. at called Spring Harbor Laboratory, which is full of cynical, sharp-nosed, net-picking <laughs> molecular biologists. And I said, um, <clears throat> there are uh, biology has now created two laws. The first law is that all living processes are ultimately obedient to the laws of physics and chemistry. That's the foundation of molecular and cell biology. The second law is that all living processes uh, of more than just trivial, fluctuating kind have uh, originated by evolution through natural selection. I think we have arrived at the two fundamental laws of biology. Now, that then allows us to look a little bit into the future. And I would like then to mention what is happening Namely, that two strategies of research are occurring have now manifested themselves very clearly. And I can express them this way. Uh, the first strategy is that for every problem in biology, there exists a species ideally suited for its solution. And that's, just, that's what molecular cell biologists do. You know, they get the little nematode Uh, for studying cell basis of behavior, exactly they took E. coli and gave us a lot of basic molecular genetics and so on, but they are limited to a very small number of species, and that's been their focus has been laser-like, very effective but laser-like. The second strategy is the inverse; it is the inverse that's expressed as: for every group of organisms—birds, salamanders, snails. bacteria, uh, there exist uh, phenomena or problems to the solution of which that group is ideally suited. So you would not take elephants for genetic studies, uh, but you uh, would take them for advanced forms of social behavior and ecological studies and so on. So in the first, category, you have the problem solvers, and in the second um, category, you have the naturalist. If we want to accept this <laughs> idea of the choice of the choice, it may be said that the choice of natural is three choice. That is, a natural به صورت تک عزبو در واقع هدف میگیره چون صد داره انتخاب میکنه یک انتخاب جنسیه که توی انتقال انتقالش انتقال خودش جنومش به نسل بعدش داره در واقع اثر میکنه اگه انتخاب خیشا مندی هم بهش اضافه کنیم اینکه که خودش این کارو نمیکنه کمک میکنه به بقیه کسایی که جنومش شبیه پخش این یعنی سه تا صد ست توی انتخاب طبیعی در واقع اینجوری میشه فکر کنم اگه قبولش نکنیم اون دو تا واقعی می ببین راستش حالا من الان ناشارم دیگه نظر خودم رو بگم دیگه. خب ببین چون خیلی نظریه در مورد این هستینیه موضوع داغ توی تکامل و خیلی آدم های متفاوت در موردش بحث کردن. ما تا اینطوری بگم برات که ببین نظر شخص من بخوای بدونی من به نظرم سهتا نیست اصلا من به نظرم تعداد اینجوری خیلی نداره. یعنی ما موقعی که در مورد در واقع لای بندی انتخاب طبیعی حرف میزنیم خب ببین بالاخره انتخاب چیزی که بهش میگن کین سیلکشن اسمش هم داروین گذاش اولین بار و مثلا همیلتون اینا آدمای خیلی مهمی هم. مثلا همیلتون روی این خیلی کار کرد این کاره این شکلی الان با ذریع خوبی نشون داده شده که خب واقعیه یعنی مثلا چه میدونم تو طبیعت هم مثلا شامپانز هم یه تیکیه غذا گیر بیاره به اونی میده که رابطه جنتیکیش با خودش نزدیک توی همون قبیله خودشون که همه با هم خویشاوندن نظام پیدا میکنم اونو به پسر اموی دختر نمیدم به پسرمون میدم به داداشم میدم با ذریب بیشتر و, و این که چجوری چه چه این کارو میکنن نورونایی چیز مشهوره دیگه نورونای آینه ای که همدردی رو در واقع ایجاد میکنه الان ما میدونیم که این سیستمی که رادیابی میکنه ابات فرجامات دیگری رو و واکنش نشون میده بسته به اینکه چقدر شبیه خودش باشه این کارو میکنه و یه داده های خیلی جالبی هست که الان بعضیش ممکنه برای افرادی که مخالف مفهوم نژاد و در واقع جمعیت های انسانی رو خیلی یه پارچه میبینه ناراحت کننده باشه ولی ما یه نقاطی داریم که توی مغز که تفاوت رو تشخیص میده یعنی من موقعی که قیافه یه سیاه‌پوستو میبینم که با من فرق میکنه اونجا روشن میشه و میگه این فرق داره باهات و, و اون مثلا جالبه تو فیلم اون خیلی فعاله یعنی دلیل یکی از اینکه ما هیولا خیلی خوشمون میاد یعنی نقاشیش رو ببینیم فیلمش رو ببینیم و اینا اینه که چیز عجیب غریبی که فرق داره خیال برانگیز اصلا مرکز داریم براش و اونو وقت مهار میکنه چیز آینه یعنی اینا بحثای جدی است بگم که سلسله مراتبی بودن انتخاب طبیعی هست یعنی اون چیزی که داکینز داره میگه که میگه نه فقط تو لایه های پایین داره انتخاب طبیعی رخ میده خب اینجوری نیست بماند که داکنز خودش تو کتاب ژن خودخوا خواهد فصل یکی مونده به آخرش در مورد میم حرف میزنه دیگه میم اومد تبدیل شد بعدا میم یعنی واحدای فرهنگ و میگه مثل جین ما یه میم هم داریم وایده یه یکی که از تقلید رفتار صادر میشه و انتخاب طبیعی رو اونم عمل میکنه و خب عمل میکنه و دفاع میکرد داردینست و الان هم دفاع میکنه ازش و درستم میگه بماند که میمتیکس یعنی اون علمی که بر مبنای این اومدن درست کنن به نظر من غیر علمیه یعنی روش شناسی محکمی نداره. اگه دیده باشی کتاب نظری منش ها داری منش. من بود آره چاپ شده کتاب خیلی وقت بریش نظری منش ها نقد میمتیکسه و پیشنهاد اینه که خب در سطح فرهنگ این انتخاب طبیعی جوری عمل میکنه میخوام بگم یکی دو تا سه تا لایه نداره لایه های خیلی متفاوت است الان ما میدونیم که مثلا چیز بومشناسی واحد هایی که اون در واقع ریز اقلیم هایی که گونه یا جمعیت یا فرد حتی توش میافته اون بیومی که این توش میافته اون مثل یه واحد انتخاب طبیعی یه جایی عمل میکنه و اونا با هم دیگه رقابت میکنن یه جایی یعنی توی سری شبکه بیومی داری که اینا بعضیشون میمونن بعضیشون منقرض میشه این خب خیلی کلانه خیلی است و این بحثای اینطوری وجود داره من اگه بخوام موضوع خودم رو بگم انتخاب طبیعی در هر جایی که سیستم تکاملی یعنی سیستمی که انسازی کنه جایش پیدا کنه انتخاب طبیعی روش عمل کنه هر جا انتخاب طبیعی عمل میکنه تکامل دارید شما و کجا تکامل د... کجا انتخاب طبیعی دارین هر جایی که تکامل دارین هر جایی که سیستمی همانانسازی میکنه جهش پیدا میکنه باقی میمونه حتما انتخاب طبیعی داریم یعنی به نظر من انتخاب طبیعی مفهوم خیلی عامتر از اونیه که ما قبلا فکر میکردیم من خودم دانش بودم خیلی محدود بود مفهوم انتخاب طبیعی الان به نظر میاد هر سیستمی که همان همانانسازی کنه جهش پیدا کنه حتما انتخاب طبیعی هم روش عمل میکنه و اگر همانانسازی کنه جایشن پیدا میکنه یعنی اصلا همانانسازی کنه کافیه شما هر چیزی که سیستمی که ببینید نه لزومن جنتیکی نه من با دی این ای اطلاعاتش منتقل کنه به سیستم مشابهی. هر چی این کار بکنه انتخاب طبیعی روش اثر داره و حالا کلی بحث هست در مورد این جمع بنده کنم سخن رو پیشنهادم اینه که این لایه بندی که الان خودت کردی رو مثلا گفتی سه تا لایه است اینو وابسته به مورد بحث کنیم روش و اون وقت این لایه هایی که ما داریم میگیم یه لایه بندی روش شناسان است نه هستی شناسانه یعنی میدونی دیگه مثلا من توی همه مدل نظری زوروان امر انسانی رو دارم تحلیل میکنم و سیستم های تکاملی مربوط به انسان اونجا ما میگم چهار تا لایه انتخاب طبیعی عمل میکنه چون چهار تا سیستم تکاملی مهم داری ولی آیا سیستم های تکاملی دیگه نداری چرا داری ولی اینجا الان مهم نیست. بلاظه روش شناختی چهار لایه داری به این معنی نیست که جهان خلاصه شده بلاظه هستی شناسانه توی این چهار لایه. به این معنیه که تو اگه می‌خوای اون جهان رو در مورد این موضوع خوب بشناسی این چهار تا دسته که هم نخی. فکر کنم این متدولوژی کردنش و فاصله گرفتن از اونتولوژی کردنش کمک میکنه به اینکه بهتر بفهمیم این موضوع رو. اشاره کوچکم اینه که دعوای اینا، دعوای مثلا ویرسون و داکنز و بقیه در این مورد دوایه انتولوژیکه یعنی <تصفيق> اینا میگن وجود داره یا وجود نداره سوالشون اینه و خب یه مدار نگاه کنیم میبینو همش وجود داره بسته به اینکه تو کجا داری فرموله میکنی مسئله رو به یکیش نیاز داری به یکیش نداری Why, do, why have we more and more wanted to accompany narratives, political narratives, scientific narratives, descriptive accounts, with uh, visual information? I think this has a, has a sociological and political uh, aspect. I don't, I don't know. That's just the kind of thing that I think about anyway. May I suggest uh, another connection, a wholly different direction yeah. that might help illuminate this? Uh, that has been uh, yielded by neurobiology. It's just a tentative on the basis of one set of experiments, I know. And that is uh, arousal of the brain, automatic arousal, that you may not even be conscious of uh, by uh, it's a measure of the damping of the alpha waves, which is a good uh, proxy for arousal. Well, actually, it's uh, directly connected with arousal. And the experiments indicate, seem to indicate that if we were to turn each one of these into abstract form, you know, so that they weren't recognizable images in, in our ordinary lives, but make them abstract, it's very likely that the fetus would cause maximum arousal and to be pretty close to a spike in how you were automatically aroused. And that would be a figure with about 20% redundancy. And that's uh, about the amount of complexity you see in that uh, fetal uh, diagram. And that happens to be uh, where uh, we settle in a great deal of abstract art. It may be a coincidence, but that's where Mondrian settled after all his experimentation and, and movement away from literalism. And it also uh, is the amount of complexity you see in, in Asian pictographs and in glyphs Characters and in freeze design and colophons mm. and um, in fact uh, it's uh, what automatically uh, we we pay attention to instantaneously more than other degrees of complexity. So it's just a thought. In other words, what does this tell us about image uh, and meaning? I think it probably tells us something important. It certainly tells us where. What might be a gravitational force, you know, in the in the evolution of art, primitive, so-called primitive art design, is it about that 20 percent redundancy level?